Ганна Бут працює в Мелітопольському професійному аграрному ліцеї вже 20 років, викладає німецьку мову, біологію, екологію, громадянську освіту та художню культуру. Приходить лист, що вас номіновано на премію Global Teacher Prize, і ви запрошуємо вас заповнити ось таку то анкету. Анкета начебто не важка, там 10 запитань, але якось, ви знаєте, так виходить, що ти їх заповнюєш майже місяць. Ну, я про себе говорю. Ну правда, я от сяду, мені от не лежить душа, хоча я можу за 10 хвилин написати 10 віршів. По предметам у мене досягнень немає. А от декоративно-вжиткове мистецтво, там волонтерство, дуже багато у мене волонтерів. До речі, один із волонтерів і подав мене на цю премію. Ганна Бут потрапляє до топ-50 національної премії вже другий рік поспіль. Наголошує, що такої мети перед собою не ставила. Як не ставить і завдання увійти до фіналу Global t Prize Ukraine? Чому я не відмовилась? Я могла відмовитися писати анкету. Тому що моя мрія, і я правда хочу, щоб це здійснилося, створити такий простір для дітей який би для дітей з ліцею такий простір, щоб вони себе відчували так само, як відчувають діти якісь частних, приватних шкіл, так само, як відчувають себе діти із київських шкіл, давайте скажемо так, із запорізьких. Ну, чому Ми маленьке місто, але наші діти такі самі і такі самі круті, роблять круті такі самі речі, як і діти з великих міст. В конкурсі громадянської освіти громадської організації «Освіторія» торік Ганна Бут перемогла з авторською настільною грою-вікторіною «Раз-два, твої права». Якщо гравець потрапляє на сектор факти або ситуації, йому необхідно витягнути випадкову картку із цих категорій та виконати завдання, які написано на ній. Якщо завдання виконане – Гравець залишає картку усе. Настільна гра в мене вже давно була. І не тільки з німецької мови. А тут приходить ще й конкурс. Мало того, ще й приз – ноутбук, який я з вами зараз розмовляю. Тут я вже підключила всіх, кого можна було підключити. Ось, зробила із, я маю на вас доньку свою, я маю на увазі своїх дітей, яким показувала запитання, казала, як ми о, це щось таке занудне, нудне, ана вікторна. Ви знаєте, ми щось давайте отут приберемо, отут додамо. Тобто, консультувалася зі всіма і. Зараз, на, на сьогоднішній день, ми з, з цією грою дуже багато, в мене виходить, що мені приходиться затримуватися, тому що діти з гуртожитка грають у неї, вони люблять грати в неї. Це гра про життя. Це і гра, як бути в тій чи іншій ситуації, як виходить, диспут. Вони починають кричати одне на одного, вони починають сваритися, вони починають потім заспокоювати і доходити до логічного завершення. Мало того, в цій грі ще є з української літератури запитання, де порушуються права людини, адже багато писав і Шевченко, і Франко. І Крім педагогічної діяльності, Ганна Буд займається волонтерством, є членкиною волонтерської організації Мелітополя «Небайдужі». Нагадаємо, Global Teacher Prize Ukraine – це щорічна національна премія для вчителів освітянських змін. Її заснували в 2017 році, аби відзначити досягнення вчителів. Топ-10 освітян будуть оголошені 1 вересня, а переможця визначать 2 жовтня. Грошовий приз – 250 тисяч гривень. Герман Дубінін на Суспільному Запоріжжя.